အာ <zime> းလုံးကြလာပါ MTH TV အနေနဲ့ပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လာလို့ပြပါမှာကတော့ိမုမင်းလု်ပြော့အမ်ယတောနောဥပမတောရ်နပနောက်ရနနာနမကဘလလို်လတခမ ဒီကောက်နေကိုဖယ်နေပြီာယရဲရှိရင်ဒီကိုနးပားတိုငရေေိကိပတးးလားကိလာက်န်ပ်လ်ဒး်ိုငိုိရ ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုဝယ်လို့ရပါเนาะဒါအပေါ်ပိုင်းမှာတော့200ပဲဒီကောင်ဆိုကျွန်တော်ရပကျပေတနကလေးအဲ့ုမကရမရောလကခနာရပုစရှပအဲ့ဒီျွန်တေကရှ် စ9ခွထု်သုာခရတား်မကတ်ငလာစိန်နဲ့ဝင်မှာဆိုလို့ရှိရင်မတန်အာတာ်တု့နာက််လူောက်တက်လာလ်ပဆကုလ်လာလိုရင်အးေဘွားလိ်စ္စညာခု1သုံပတာခုတိတာရာပပာ်လည်းကာသားလိကပါာပလတာကျ်တာ်ာဒ ก okay <laughing> no. Nobody... mm -hmm. th ูมาเชื่อแมะก็จ๋าลงชื่อตกบีน้ํยตีไลี่แหละชาบ่าะไ้นี่ลูกนี่วนะจเนาะีวิโอนี้ลงว้อาะโอเคเปาเ่วยไลค์เล่เฉพาะรอให้นึกไ Subscribe เล้นตาบ่าเนาะคอลล้องเล่นี่แหละใ้นกาไปารูด้เอากัดเล่โหเบี้่ไยาຫນိั้ยเล่สุล่ะจเนาะป략ไปบ่าเนาะเปลาเปล้นมา ဒီ lucky ဘောနာဒီနီယာလေးကို d u ်တပေါ့နောအမ်းပီု့ရှင်ဒမှာရောင်ကတ်လေတောအဝါရောင်ကတ်လေအတ်လကိုမများလေးာါတ်နိုင်တမြားကော်းပမြားလကေင်လေပါပဲ။နောပြေမများလလို့်တလာပြော့မလာောလနိုင်ပါတ အဲ့မျိုတအါကျို့ရိရင်ိုကေပေ်နေအပေိုိရာင်မ်ပြိုရိရ်နောကထတထပပေါိုရ်အပာက်ထ်ပ်ပ်ပ်ပ်ပစတ်ပိုိရ်တိုာင်ပာငိုတာ့ပေါ့နော်ကတ်တိုက်คိုနှစ်ိုမျိုပြ်တယ်ကိုိုဒီအက်မများရမှဒီမဲလနိုပ်ကျွ်တေိုးခြ်းရတ်ကတော်ိုလားရတဲပါ့ာ ကျွန်တော်ကအတိုင်းပဲကစားတယ်။အိုကေအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရနော်။အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေြ်တ်က်မခတကော်ီဒီယိုမတင်ဖြစ်ပေါနော်။တ်ဟု်က်တေလ်းတ်ပ်။အာ်တတခတတစခတေ်တက်က်ပေါ်။ဒတ်ခခ်သုံ်တော်ကြ်မီတ်လေ်ပြ်တ်မှဖြ်ခတနာတဲ့ တလာလာဝဲကြံတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တောင်းဝင်ကြရင်ဟုတ်ကအကြညတ်တ်ကျကကျွီလွေကိကြညပေတဲကျွနတကျ်ချ်းတ်အလည်ကော်ကများတတလ်အချပါတယ်